По результату 9 очок з чотирьох поєдинків ну, могло бути більше. Ну, в принципі, якщо було б їх 10, то це можна було б вважати хорошим результатом. Не можна було програвати вдома Словаччині. Але разом з тим, оця перша поразка Словаччині вдома, вона замовила ту якість гри, яку команда далі вже демонструвала. Знаєш, десь втратила впевненість. І от з білорусами, з македонцями з Люксембургом команда зіграла не той футбол, який від неї чекав. Дала результат, але не той футбол зіграла. Тому що з білорусом нам відверто пощастило. Просто відверто пощастило. З Македонцями було вже легше, але так само були моменти біля наших горіли, і могло все, все, що хоче статися. І так само з Люксембургом. Перші 20 хвилин ми могли горіти 0-2. Могли потім забити 6, але могли горіти 0-2. Євро 2016, воно збільшує кількість команд. І вже буде не 16 команд, а 24. І в нас така ситуація, що дві команди з групи виходять, третє місце буде грати плей офф ну, Вже в такій ситуації, як мінімум плей офф я думаю, що ця команда повинна вийти. Є шанс, безперечно, зайняти ще й друге місце, але тоді не можна втрачати очки з іспанцями. І безперечно, на виїзді треба перемагати Словаччина. Це вже достатньо складно. Та, якщо говорити про турнірні розклади. З приводу самої збірної, то в нас дуже хороша збірна. У нас по якості футболістів дуже хороша збірна. Просто, що є проблеми якраз з впевненістю, От впевненістю в собі. І гра з Словаччиною, вона якби, якби підкосила. Якби, можливо, зіграли нічию. Якби виграли, то я впевнений, що ми могли б виходити, от ми були б зараз мали 12 очків, і спокійно грати з Іспанією далі вже без жодних проблем, без жодних, без жодних сумнівів. А от програли, перша гра, старт і потім почалося, почалося тремтіння в колінах. Я по чому це зрозумів, що дуже просто грали і з білорусами, і з македонцями, і з Люксембургом. Дуже просто. Наявність тих футболістів, які є зараз у збірні, передбачає більш таку барвистішу гру, різнобарнішу. Вітіскоп, спортивне відео.